السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في سلسلة شرح طريقة العمل على برنامج ميداد المحاسبي في هذا الفيديو سنتعرف على كيفية تغيير أرقام الموردين والعملاء بنفس الفكرة كما تعرفنا من قبل على كيفية تغيير أرقام الحسابات فهي نفس الفكرة الآن سنتعرف على كيفية تغيير رقم عميل أو مورد من هنا سنختار رقم المورد أو العميل لدينا المورد عادل، سنغير رقم المورد إلى رقم جديد وليكن. الآن نذهب إلى مشتريات ملف الموردين ونستعرض الموردين الموجودين لدينا مورد رقم واحد تم حذفه وأصبح رقم خمسة، ولكن سنلاحظ هنا أن رقم حسابه واحد. فسنحتاج لأن نغير رقم الحساب ليتوافق مع الرقم الجديد. بنفس الطريقة نذهب إلى حساب ثم خدمات حساب وتغيير رقم الحساب ونختار اسم مورد، ثم تغيير الرقم، وبهذا تم التغيير بنجاح. نذهب إلى مشتريات ونختار ملف الموردين، ثم نستعرض الرقم الجديد، وبهذا يكون قد تم تغيير الرقم الجديد بنجاح.